Přátelé kamarádi, tento krásný, dlouhý tón nevydává jenom tahle tibetská mísa, ale takhle dlouze budete dýchat v průběhu cvičení se mnou na pár minut každý den a budete se cítit jako znovu zrození takhle na úvod jara 2022. Pojďme se nejprve rozcvičit. Nechejte ramena na místě a hlavou půjdeme do předklonu. Dopředu a dolů. Zvedni ji a pojď dopředu a dolů. A zpátky a ještě dvakrát. Dopředu a dolů. A naposledy. Dopředu a dolů. A můžeme krční páteří i z jedné strany na druhou. Vydechni. Nádech. Výdech. Nádech. A naposledy na jednu stranu a na druhou. A teď budeme rotovat. Zvedněte si nahoru paže, palce jdou nahoru. Podíváš se za pravou rukou a tu levou otočíš. A opačně. Kam se dívám, tam je palec vstyčený. A předposlední a poslední. Prima. Krční páteř. Dopředu, do boku, rotace. Pochopitelně i záklon. Ale tohle všechno ubíjeme s celou páteří. Pojďme s celou páteří dopředu a do hlubokého předklonu. A narovnej se. Pojď dopředu. do hlubokého předklonu. A narovnej se. A naposledy. Dopředu, hluboký předklon. A narovnáš se. Fajn. Celou páteří pojďme do stran. Pravá ruka chytá zápěstí levé paže. A pojď dolů. Deset. Devět. Osm. Sedm. Šest. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. A pravá ruka jde nahoru, za zápěstí jí chytá levá ruka a pojď sklesat co nejníž. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Prima, narovnáš se a ještě budeme rotovat. Celou páteří. Nejprve boky doprava, pak hrudník, hlava jako poslední. Kdybyste stáli zády k zrcadlu, tak teď se vidíte v zrcadle. Pojď zpátky. Zrcadlo je za námi a otočíme se na druhou stranu, doleva. První boky, pak hrudník a obličej. Pět, čtyři, tři, dva. Jedna výborně, vrátíte se a dáme si dvě zákonové pozice. První se držím rukama za hýždě a snažím se dostat do co největšího záklonu. Chodidla jsou na zemi. Podívám se nahoru. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. A do odpočívat, jdu do hlubokého předklonu. Chytám si. Před loktí za nohama propínám nohy. A pomaličku se zvedám a udělám si ještě jeden zákon, Zaháknu jeden palec za druhý na rukách. A klesám dolů. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. A pojďte dolů rukama. Tentokrát jsou chodidla u sebe. A snažíte se dostat dlaně na zem vedle chodidel. Hlavou kýváš a hlavou kroutíš. A pomalinku se pojďte zvednout, pomalinečku. Tak, narovnej se. A protože máme jaro, tak si zahrajeme na to, že jsme součástí přírody což jsme, ale že jsme takový strom, necháte si levou nohu na zemi, to je kmen stromu, pravá noha jde takhle nahoru a pažemi tomu stromu uděláte korunu. V tuhle chvíli v balanční pozici spevňujeme svaly hlubokého stabilizačního systému, které se významnou měrou podílejí na tom, jak držíme páteř. Zkuste balancovat. Pokud máte nějaké připomínky k mým videím, nebo chcete, ať natočím video na vaše přání, napište mi na gmail.com Vybalancovaně stejná adresa, jako je můj účet na YouTube. Ve stromu ještě chvilku vydržíš. A pomaličku jdeš prohodit nohy. Schválně, jak dlouho vydržíte stát na jedné noze ve pozici stromu. Hlavu vytáhně nahoru. Kdo se se mnou chce potkat naživo, nejenom takhle online, dělám řadu akcí, třeba 21. května maraton jógy a nejen jógy. První víkend v červnu. Jedu jogovat a moje partnerka cvičí Pilates, tak Pilatesová do klášteru Broumov. V září potom děláme znovu Broumov a v říjnu děláme Krkonoše. Kdo by chtěl jet, ať mi napíše na vybalancovaně zavináč gmail.com. Krátký popis všeho napíšu i do popisu tohoto videa. A ještě chvíli stůjte Pět, čtyři, tři. Dva, jedna. Senzace, výborně. Tak a teď zkusíme udělat židly. Hrozně užitečná pozice pro jarní detox. Dlaně proti sobě a ta židla bude stranou. Otočíš takhle trup doprava a dáváš si levý loket za pravé koleno Tlačíš dlaněmi proti sobě a pán jdeš co nejníž. Snažíš se dostat opravdu nízko. Pojď na to. Pojď, pojď, pojď. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Spouštíš ruce dolů, dlaně chceš dostat vedle chodidel. Uvolníš úplně celý trůb hlavu. A se zvedná. A uděláš židly stranou doleva, dlaně k sobě, do kolen, otoč se doleva a pravý loket co nejdál za levé koleno, pojď. A klesej dolů. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva. Jen. Spouštíš dolů ruce, uvolníš si hlavu. A schválně, kdo zvládne udržet paty na zemi a jít dolů zadkem. Pokuste se o to a zpátky zadek nahoru a narovnáte se. Výborně. To jsme se intenzivně dostávali do rotací. A pojďme se vytáhnout v úklonech do stran. Natáhneš paže a obědou vodorovně co nejdál. Vytáhneš si je daleko předaleko. Položíš si pravou ruku na lítko, levá ruka jde nahoru. Díváš se nahoru a dýcháš. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Vydržíte, spažeme vodorovně. A pytaujete se na druhou stranu. Ještě, ještě, ještě položíš si. Levou ruku na nohu, pravá ruka jde nahoru a táhneš. Deset, devět, osm, sedm, šest, pět, čtyři, tři, dva, jedna. Fajné. Tak a zvládnete dostat dlaně na zem, to asi jo, loktí. Zkuste to. Dlaně, jo, loktí to už je těžší. A zvedni si levou patu. Položí na zem. Zvedni si pravou patu. Pojď na zem. A zvedej obě paty. Jenom špičky prstů a předloktí jsou na zemi. Pět. Čtyři. Tři. Dva. Jedna. Přes hluboký předkonce dostáváš nahoru. Krása. A ještě jednu balanční pozici spolu zvládneme. Postavíš se na levou nohu. A nad pravé nohy chytá pravá ruka. Levou ruku posíláš dopředu. A cílem je dostat koleno pravé nohy co nejvíš. Zkuste vydržet. Připomínám balanční pozice Spevňují svaly důležité pro správné držení páteře. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Položíte si levou ruku na zem. To už je trochu těžké, ale třeba to dáte. A když ne, hned. Tak později. joga se cvičí do 108 let. Máme dost času. Necháš pravou nohu na zemi. Levá ruka chytá nárd nohy levé. Pravá paže jde dopředu. Vytahujeme pravou paži. A táhneme nahoru tu levou. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Čtyři, tři, dva, jedna. Pravá ruka na zem a zkus se zvednout. Tak, paráda. Ještě uděláme jeden cvik na protažení, pak si dáme chvíli dechání a takovou jednohubku jogy s ditou máme za sebou. Nohy jsou trošku od sebe. Levá ruka jde po pravé noze. Dostane se co nejníž. Někomu se dostane jenom na lítko, někomu na koleno, někomu až dolů k chodidlu. Všichni teď jdeme levým ramenem k levému stehni. A pravou paží jdu dozadu za hlavu a chytám se levé nohy. Nejkaždý se dostane až dolů k chodidlům tak se hlavu budete držet výš. Třeba se nedostanete tou pravou rukou k levé noze, nevadí, jde o ten směr, který zvolíte. Ve výsledku budete vypadat třeba takhle. Nic se neděje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pojďte hlavou dolů narovnejte se. Pravá ruka jde po levé noze. Dostane se co nejníž. Pravé rameno. K pravému stehni. Levá ruka jde dozadu. A chytáme se pravé nohy. Deset. Devět. Osm. Sedm. Šest. Pět. Čtyři. Tři, dva, jedna. Spouštíš se dolů, co nejvíce uvolníš. A pomaličku se jdeme narovnát, kleknout si a sedáme si na paty. Jo? Ty nohy máte v pozici blesku. Propletete si prsty na rukách, zatlačíte si do brady. A podíváte se dopředu a lokty jdou nahoru. Vydechuješ, když jdeš dozadu. A nadechneš se. A výdech. A nádech. A ještě dlouhý výdech, když jdeš dozadu. A nádech. Výdech. A naposledy výdech a nádech. A teď se posadíte do lotosu a budete co nejdéle nadechovat i vydechovat podle toho, jak uslyšíte zvuk mísy. Jdeme na to. Pořádně dlouhý nádech. A pokračuješ. Pomalu do výdechu. A dáme si to ještě jednou. Měli byste cítit, že se nadechujete sem. Sem. Všude. Do celého trupu. Nejen sem. Pořádně dlouze. Nádech. A potom co nejdelší vydechnutí. Kdo může, prohodí si nohy a zkusíme obsat velký sluneční kotouč s nádechem. Nadechuju se. A s výdechem jdu pomalu rukama dolů. A ještě ruce jdou nahoru. Nádech. A poslední. Nadechuješ se a stoupají ti vzhůru v ruce. Přátelé, kamarádi, přeji vám jaro v duši a žijte vybalancovaně. Díky.